Hát akkor még egy kis ráadás, mert eszünkbe jutott egy nagyon jó téma, tehát ez úgy ma a negyedik felfogás, ez nem lesz hosszú, nem úgy, ahogy én szoktam, de tényleg nem lesz hosszú, viszont egy olyan téma beugrott, ami, ami nagyon sokszor ben van a térben, nagyon sokan beszélik, nagyon sokan magyarázzák, nagyon sokan szinte általános közhelyén használják, és ez az a téma nem más a kristálygyerekek. Meg a, a összes. Jó, és Miklós, mi a véleményen erről beszélítes ezek? A kristálygyerekek mert egyáltalán most leszületettek, hát a most az az elmúlt. Csillag No, akkor nézzük ezt a kérdést. Az a helyzet, hogy ahhoz, hogy a, mondjuk a kristálygyerekeket megértsük, az vissza kell menni egy kicsit a múltba, egészen mondjuk a 40-es évekig, hiszen a 40-es években kezdtek el születni az indigó gyerekek, így van. Ugye az indigók és a kristályok és a szivárványokról fogunk egy kicsit beszélni. Mert ugye mit érdemes tudni? Tehát vannak a, a ezek az elnevezések ez az aurára vonatkozik. Tehát az azt jelenti, hogy a az aura színére vonatkozik. Tehát az indigo az azt jelenti, hogy indigó színű az aurája. A kristálynak kristályosan csillogó az aurája. A szivárványnak pedig a szivárvány színében pompázik az aurája. Tehát innen származnak az elnevezések. De ugye mit takar ez az aura változás ahhoz képest, amilyen egy átlag ember aurája? Ugye ahhoz képest, az a változás, hogy ugye azért onnan tudni, hogy más az illető, mert ugye más az aurája, és de miért más? Mert más tudati szinten született le. Tehát ami azt jelenti, hogy nem inkarnáció következményeként született le, hanem vállalt leszületés. És hozzá nem akármilyen vállalt leszületés. Tehát nem az a fajta vállalás a leszületése, hogy most meg akarom élni gyorsan a problémákat, és, és mint amiről beszéltem, emlékeztetek talán az első részben, beszéltem róla, hogy megélni problémákat. Ugye ez alatt a 80 év alatt annyi problémát élni meg, mint mondjuk 2 millió év alatt odakint, vagy 20 millió év alatt odakint és ugye nem ezért születnek le, hanem azért születnek le, hogy segítsenek a többieknek kiszabadulni ebből a reinkarnációs körforgásból. Ezáltal más képességekkel születnek le. Tehát, ha megnézed egy, egy ilyen típusú gyereknek, indikó, kristály vagy szivárvány gyereknek a képességeit, akkor azt látod, hogy eszméletlen értelmesek. Tehát leszületésüknél fogva értelmesebbek az átlagnál. Az nem feltétlenül azt jelenti, hogy jobb tanuló, most ne értsétek félre, hanem sokkal jobb a gondolkodás módja, a logikája, érted? Tehát az azt jelenti, hogy, hogy a gondolkodás miben jobb. Sokkal magasabb az igazságérzetük az átlagembereknél sokkal jobb az, a, az az értelmezésük az élettel kapcsolatban, amire történik velük. Ugye a kezdet az indigók voltak, hát ők hozták létre az ötven-s évek vége, 60 évek eleje lázadásait. Ők hozták létre azokat az ellenállásokat. Ők mentek ki tüntetni a háború ellen, stb. stb. Tehát gyakorlatilag olyan emberekről van szó az indigók, kristályok és szivárványok esetében, akik célzottan, abból a célnal küldték le őket, hogy kisegítsék az embereket ebből a, a posványból, amiben az ember, emberek kerültek. Te szó szerint értsétek, hogy posvány. És ugye az indigók nem teljesen váltak be Azáltal, hogy túl agresszívak voltak ebben, tehát kevésbé türelmesek, kevésbé ö, békések voltak, mint a többiek. És akkor utána jöttek a kristálygyerekek, akik, de az nem azt jelenti, hogy most nem születnek indigók, nem azt jelenti, hogy, hogy, hogy, hogy most a, az ilyen gyerekek azok csak kristályok. Jó, tehát vegyesen történnek ezek a dolgok, és, és lényeg az, hogy a, azt a célt képviselik, még magasabb az etikai szint, még értelmesebbek ugye, a, a kristálygyerekek, még inkább ugye, képviselik a tudást. Tehát ugye könnyen tanulnak, könnyen elsajátítanak dolgokat, de itt egy dolog a, a, a kérdés, hogy hogy mennyire nyomja el a család, illetve a társadalom az indigókat, a kristályokat, a szivárványokat. És ugye a szivárványok esetében is történt változás, ezért jött létre a, a, a vagyis a kristályok esetén is jött létre változás, ezért jöttek létre a szivárvány gyerekek. A szivárvány gyerekek azok a legfrissebb születésű olyan típusú gyerekek, akiknek létre kell hozni a változást. Tehát a a változás létrehozók, azok mind indigók, szivárványok, illetve kristályok, illetve szivárványok. Tehát mind, mert ugye a hagyományos emberi létforma az az inkarnáció során elfelejti, hogy ő honnan jött. A szivárványok honnan jöttek, illetve nem, hogy mikor kezdtek el leszületni. Ez mind, mind, mind a három típus most kezdett el leszületni. Így van, 2000-es években, így van. Tehát mind a három típus előtte nem volt olyan, hogy indigó, kristály szivárvány. Mm. És azóta születnek le. De azt ö, érdemes tudni, hogy ez úgy működik, hogy a képességünket, mielőtt leszületünk, indigóként, szivárványként, vagy kristályként, választhatjuk, hogy hogy kapjuk meg tehát egyszerre kapjuk meg mondjuk 6 éves korba vagy 7 éves korba, vagy vagy fokozatosan tehát ugye ezt, például ilyen, ilyen dolgok vannak akkor például az ilyen gyerekek illetve felnőttek mert ugye egy jó része már felnőtt például a, az indigók közül már szinte mind felnőtt így van azt választhatták, hogy, hogy ha valamit bajt okoznak, akkor nem kell várniuk azzal a kapcsolatban, hogy mikor kapják meg a, a negatív választ arra a bajcsinálásra, hanem hamar történik arra a válasz. Tehát csinál egy ártó tettet és hogy tudom én, mondjuk egy órán belül már ilyen-olyan problémája lesz azáltal akár. Tehát az azt jelenti, hogy ez egy egyszerűség is, de mondom, ez nézzük a másik formát, ugye mert belekezdtem abba, hogy, hogy ugye miért egyszerűség, kicsit kapkodok ide-oda, tehát miért egyszerűség, mert sokan nehezebb kiderülteni, hogy mit miért kapsz, ha sok idő telik el az okozás és az okozat között. Világos ez? Minél rövidebb az idő az okozás és az okozat között, annál könnyebben kideríthet, hogy miért kaptad azt a dolgot. Jó? Na most, ugye menjünk vissza ahhoz a kérdéshez, hogy ugye mit lehet választani az indigóknak. A többieknek nincs választási lehetőségük. Az indigók, kristályok, szivárványok választhattak választhatnak olyat, Leszületés előtt, tehát hogy mikor kapják meg a képességet, fokozatosan, vagy azonnal. Ugye én a fokozatost választottam. Azért választottam a fokozatost, mert akkor kapok segítséget a fentiektől. Tehát folyamatos segítséget kapok, tehát mindig azt kapom, amire szükségem van, vagy azt, amit kérek mármint tudásban, most tudásról és képességről van szó. Nyilván a képességünket kapjuk. Tehát vagy megkapja egyszerre, akár leszületéssel, vagy leszület, tehát gyakorlatilag leszületéssel nem kapják meg, hanem egy kis idő után. Mert ugye leszületéskor miért kapná meg a képességét a gyerek, hiszen úgyse tudja használni. Tehát ez azt jelenti, hogy olyan korba kell kerülnie, ahol megkapja a képességét. Én ugye nem így voltam, nem akkor kaptam meg a képességemet, vagy a képességeimet, amikor ugye abba korba érkeztem, hanem akkor, amikor megérdemeltem. Tehát ez azt jelenti, hogy ugye nekem azért meg kellett dolgoznom keményen, hogy megkapjam a képességeim, de én ezt választottam. Na most ugye ez azt jelenti, hogy Neked is volt választási lehetőséget, hogyha te indigó vagy, vagy kristály, vagy szivárvány. Ugye mi a különbség a három között, hogy a leg okosabb, értelmesebbek a később leszületettek. Ez azt jelenti, hogy a szivárvány, szivárványok a legokosabbak, legértelmesebbek. Ők vannak még jelenleg a legkevesebben, és a nagy része az nem is felnőtt, hanem még gyerek. De ez azt jelenti, hogy olyan dolgokat látsz például, hogy felnőttként az ilyen gyerekeknél, hogy hogy, így ész, hogy a jó Istenbe van ilyen tudása, hogy a fenébe mond ilyen dolgokat, mikor én se tudom. Érted? Tehát, tehát az azt jelenti, hogy, hogy kapja az üzeneteket. Van egy egy mentális kapcsolat. Ugye a többi embernek ez a mentális kapcsolat, ez, ez nem, nem ilyen formában létezik. Ahhoz, hogy ez a mentális kapcsolat működjön, hát azt a kapcsolatot létre kell hozni. Tehát ezáltal ugye ezek a gyerekek teljes egészében arra születtek le, hogy hogy kivezessék ebből az útból az emberiséget. És egy, egy normális életformát kezdjenek megélni az emberek, és ne ezt, amit most csinálnak. De nyilván, nehogy azt higgyétek, hogy minden gyerek ilyen megszületik, valamelyiknek a három közül, dehogy is A legtöbb gyerek az hagyományos gyerek. Tehát ami azt jelenti, hogy nem szivárvány, nem kristály, jó, tehát nem az. De aki az, annak érdekes, tehát érdemes lenne tudni. Honnan tudod, hogy az van? Az azt jelenti, hogy az vagy. Tehát gyerekkorodtól sokkal az átlagosnál magasabb az igazságérzeted. Tehát innen tudni. Ha te az átlagosnál magasabb igazságérzettel rendelkeztél gyerekkortól fogva, akkor tudni, hogy nem átlag születésű vagy. És ha ugye mindig voltak olyan gondolatait, hogy hát ez számomra, ne, vagy úgy néz ki, hogy ez nem tisztességes, nem etikus, nem becsületes, érted? Akkor ez, ez biztos, hogy ennek születtél. Érted? Tehát biztos, hogy ennek születtél. És tehát innen tudni, hogy sokkal nagyobb igazságérzettel rendelkeznek, mint az átlagemberek. Persze ezt el lehet tompítani mindegyiknél, akár a szivárványnál talán kicsit nehezebb, a indigoknál sokkal könnyebb volt eltompítani ezeket a képességeket. Tehát itt inkább arról szól ez a, a rezgés különbség, hogy nehezebb legyen eltompítani ezeket a különbségeket, vagy ezeket az egyediségeket, ezeket a képességeket. Jó, tehát eltompítani, mert ugye az indigoknál viszonylag könnyen sikerült az eltompítása. A kristályoknál már nehezebb ezeknek a képességeknek az eltompítása. A szivárványoknál még nehezebb. De ha megnézitek, mindent bevetnek annak érdekében, hogy a gyerekek képességeiket, képességeit eltompítsák. Mindent bevetnek. Tehát szó ne szerint születtették le őket most? Ebben a nehéz időben? Hát, mérdést, csak kérdés. hát hogy bevigyék az embereket az aranykorba, tehát hogy bevigyék egy olyan társadalomba, ahol fejlődhetnek követlenül. Ugye mi különbség van az aranykör és a jelenlegi társadalmi forma között, hogy itt uh, van elnyomás, az aranykorban nincs elnyomás. És miért fontos, hogy ne legyen elnyomás? Azért, mert addig, míg van elnyomás, te tanulsz, fejlődsz, és amikor elnyomást kapsz, akkor elfelejted a tudásodat ameddig az elnyomás hatása alatt élsz, addig elfelejted a tudásodat. Egyszerűen nem tudod alkalmazni a tudást. És, és nem lehet úgy fejlődni, hogy így. Érted? Tehát fejlődni így lehet. Vagy van kisebb mozgás, de nem nagy. Érted? Tehát nem lehet így fejlődni. Az azt jelenti, hogyha amennyit fejlődtél, annyit visszaesel, az nem fejlődés. Érted? Utána megint fejlődsz, ugyanegyit megint visszaesel, mert kaptál egy elnyomást. Tehát tánít, hogy esetleg abban, hogy magasabb rezgése van, a földrezgését is segítik? Segítik, persze, hát nyilván minél magasabb rezgésűek bárki, emberi lényről van szó, annál magasabb a földrezgése, természetesen. Persze, de alapvetően ugye magas rezgésűek, de ha megnézed, ennek ellenére mégis azt látod, hogy bekerülnek az általános iskolába, és már nem olyan magas rezgésűek átlagosan a gyerekek, mint mondjuk ezelőtt 30 évvel, vagy 25 évvel. Érted? Tehát már nem olyan jó állapotúak. Tehát mondom, a hatalom mindent elkövet annak érdekében, ugye a lentiek segítségével, lentiek manipulációjával. Azért tudni kell azt, hogy, hogy a a magasabb hüllőgénekkel rendelkezőket azért könnyebben manipulálják a hüllők, mert magasabb hüllőgénekkel rendelkeznek, tehát jobban összepasszolnak. És ezáltal ugye a hatalomban lévők, illetve azok a személyek, akik, akik vezetői pozícióban vannak ugye sok esetben különböző helyeken, azok sokkal könnyebben manipulálhatók, pszichopataként, mintha nem pszichopaták lennének. Jó, tehát visszatérve ugye a föld rezgésére, meg a gyerekek rezgésére, tehát ugye a, itt a szülőknek van nagy felelősségük, tehát a, a szülőknek legalább annyit tudniuk kellene, hogy a gyerekük az, az nem átlagos képességű, ez gyorsan kiderül, gyorsan születésénél fog van, nyilván nem az első hónapokban, hanem később, amikor már a gyerek elkezd kommunikálni, majd elkezd akár beszédben kommunikálni, és elkezdi, hát ugye a gyereken már kicsi korában lehet látni, csak a nézéséből, hogy mennyire értelmesen tud nézni. Érted? És abból látni már, hogy mennyire értelmes gyerek lesz. Tehát... Mm. Ez a, ez a dolog, ez a szülői felelősséget egy kicsit megnöveli, hogy a szülők mennyire figyelnek oda arra, hogy egy fokozott képességű gyerekről van szó, mennyire figyelnek arra oda, hogy lehetőleg ne engedjék beállni a sorba a gyereket. Mert ugye a sorba lévő gyerekek azok nem olyanok. érted? És ne engedjék beállni a sorba. És ne az legyen, hogy mindenben a, a tanítónének, meg a tanárnak van igaza, érted? Én sima, simán vitatkoztam a tanáraimmal alsó tagozatban. Simán. Ezért ugye negyedik igény nekem kettes volt a magatartása. Ha meg lehetett volna buktatni magatartásból, akkor Tuti, megbuktattak volna. Csak hála Istennek abból nem lehetett megbuktatni. Tehát leálltam vitatkozni velük, nekem volt első-másodikban igazgató intőm is. Nem azért, mert rossz voltam, hanem azért, mert egyszerűen az igazságot nem tudtam szó nélkül, igazságtalanságot nem tudtam szó nélkül hagyni. És ha valamit úgy olyat mondott a tanárnő, akkor leálltam vele vitatkozni, illetve tanítanám. És onnantól kezdve, most gondold végig, mennyire voltam a kedvencük. Volt egy-két tanár, aki szeretett, de ugye a többség nem, az biztos. És ezeket a gyerekeket nem, nem célpontként meg is próbálják különböző entitások? Szállni, illetve lokalizálni? Nem egy tudják, valami? mivel magas a rezgésük. Hmm. Tehát nem tudják. Tehát akkor tudnak valamit az emberrel egyáltalán csinálni, beleértve a gyereket is hogyha leengedjük a, a saját hangulatunkat, a saját rezgésünket. Vagy betesszük olyan iskolákba, vagy vannak, ahol tönkezik. Így van, így van. Na az oktatásedből óriási illudás. Ha hogyne, persze. Hát megnézitek a gyerekeket. Ha volt iskoláskorú gyerekek, gyereked már, akkor látod, hogy bekerül az iskolába. Az elsősök, mint a fecskék a villanydróton, érted ott csivitelnek. Na nézd meg a nyolcadikosokat. Na, hát azok már nem. De lehet Cikiznek. látni. Lehet látni. Nem, mondjuk egy, egy ne, ne azon, mondjuk egy évnyitón, vagy egy évzáron, ahol ott lehetnek a szülők, ahol nem tudnak kimenni cigizni, hanem mindenki ott van. De hogy tud Tökéletesen látni, hogy hogy elrontja a gyerekeket. De látni azt, hogy már a másodikosok nem annyira csivételnek, a harmadikosok még annyira se. A nyolcadikosok, azok már búval baszották. Szó szerint... Érted? Akkor jön a közép, meg az egyetem. Én, na, az meg már még hangosítás. rosszabb, persze. Na, még rosszabb. A biorobot. Így van. Tehát gondol, gondold végig, Ez gyönyörűen látni, hogyha ezt megfigyelted. Én ugye a gyerekeinnél ezt figyeltem. Gyönyörűen észrevehető volt. Ugye jó volt, mert hat évkor különbség volt a kettő közt, ezért láttam a, a hatodikost, vagyis a hetedik menőt meg láttam az elsőbe menőt. érted? És láttam, hogy micsoda óriási különbség van, a hetedikesek közt, meg az elsősek közt. Ugye akkor is már foglalkoztam emberek képzésével, amikor ugye ők általános iskolába az idősebbik már általános iskolába ment, akkor már elkezdtem ugye, emberek képzésével foglalkozni. Az azt jelenti, hogy 93-ban. a fiam az idősebbik, aki szokott ide jönni, csak most nem tudott jönni, ő ugye 94-es, 94-ben ment elsőbe. És akkor ugye én már emberek képzésével foglalkoztam. Már egy éve. Szóval, mondom, ez nagyon jól észrevehető a gyerekeken, hogy milyen képességekkel születtek le. Itt a szülői felelősség. És itt van a szülői És itt felelőség. a társadal. Így van, így van. Tehát ugye elsősorban a szülő. Utána például, mit tudom én, elkezd nőni az a gyerek, bekerül egy serdülőkorba. Hát, hogy milyen barátokkal engeded össze? Érted? kontrollálod el hogy kivel ismerkedik ott a barátokkal? Mert ugye ez egy kulcskérdés, mert a barátok úgy elviszik őket, mint a húzat Hát most gondoljátok végig, én nekem soha életben nem volt olyan barátom, aki dohányzott. Soha. Érted? Tehát nekem nem kellett olyan barát, aki dohányzott, de nem is volt olyan barátnőm se, aki dohányzott. Érted? És csak most egy, egy példát mondom, hát a legtöbb dohányos, hogy lett dohányos? Az, hogy a környezetében dohányoztak. Hát... Gondold végig? Nekem nem egy olyan ismerősöm van, aki úgy lett dohányos, hogy a környezetében dohányoztak. Tehát magától az emberek nem lesznek mondjuk dohányosak. Nem? Belevizik. Persze, beleviszik. Próbált ki? Így van. Sőt, még sokszor ugye mi van ebben a kapcsolatban, hogy próbált ki? Még lenézik, hogyha nem próbálja ki. Még gyenge vagy, bébél, vagy. Így van, így van. Mi van, félsz? Így van, így van. És egy olyan társaságban nősz fel, ahol még mondjuk több is, többen is voltunk, na hát akkor az már egy komoly kihívás. Így van, így van. Na hát, tudod, ezt én azért éltem végig, mert én a rózsadonban születtem, ott tőttem föl, és hát abban az idő, amikor én gyerek voltam, azt úgy hívták, hogy Galeri. Nem is egy volt. Á, ah, persze. Nagy divat volt az, azok között, hogy, hogy És akkor ugye voltak olyanok, akik már nyomták, és, és nekem emlékszem, hogy a szüleim azok nem voltak ilyen, ilyen szigorúak, azok mindent megengedtek. És a saját apám vett nekem egy doboz cigit. Hát fiam, ne, ne mondd de úgy csináld, nem, nem, nem mert itt van. És akkor kétszer próbáltak, egyszer egy ilyen fűszűrőst, azt fecska volt, utána jött egy keményebb. Az nélküli volt, most vagy terv, vagy valami hasonló, nagyon volt, durva olyan. volt. Munkás. Ja. Munkás. Igen, de valami nagyon durva volt. és, mi, és Azt láttam, hogy tűltünk ki az Eszter utcában, az a Rózsadombon van. Tűltek ki a padot, mindenki cíg, és, és akkor ott Né, kaptam egyet, és én még nem gyűjtöttem meg. Csak hát jó, jó szeműek voltak a szülők. Tudták, hogy ha nem ő vagyja, akkor ott fogják, és onnan már örökre kapom és nagy tanítás volt, hogy már én vittem egyet. Én akkor kibontottam, ú, milyen menő arc vagy, ó, hát látszik, hogy te vagy a velünk. És kibontottam és meggyújtottam, egy sluk volt. Hú, kiköptem és odaadtam annak a kicsit. Mondtam, ez is a tiéd. És akkor jött még el, hát az azért, mert az, az filteres, az lányos. Az lányos. Volt ott cég, minden volt ott. És akkor kaptam egy komolyabbat. Azt is, és azt is odaadtam. És akkor nem volt az, hogy, hogy ó, mi van így, milyen hagyjál már, meg ne jársz magad. Föl, odaadtad. Tehát látni, kipróbáltad, odaadtad, de nem azért adtad oda, mert nem. nem, nem és neki is adtam. És nem cikiztem senkit akkor sem. Nem szikíztem senkit. Tehát nekem a cigimet a saját szülei adták a kezembe, nem azért, hogy szókiak rá. Hanem nem tiltás volt, hanem tessék. És soha nem cigiztem Soha. Hát most a kábítószal az már szembesegy utna. jutna. Ez, az nem a szülők odajön és azt mondják, meg egy kis jointot. Jó, nálad, hála jó, Istennek, de a mi nem, nem, nem volt. De, nem, nem, nem, azért mondom, hogy nem, nem, nem, nem, nem. Szóval jó. Köszönöm, hogy elmondtad, mert ez fontos volt, nagyon fontos, volt, amit mondtál, mert te beszélsz is erről, meg ez itt, itt is téma, egy picit olyan kis röviden tisztában is tettet, hogy nem véletlen születtek le, okuk van felelősségük is van, de még nagyobb felelősségük van azoknak a családoknak, ahol leszületik, mert akkor tudja beteljesíteni a feladatát, ha a család is olyan. Így van, tehát az nagyon sokat, nagyon sokat ront a helyzeten, hogyha a családi helyzet a, te a gyereknek mondjuk olyan elnyomást kap, vagy annyi leértékelést kap a gyerek, mert ugye az is elnyomás a leértékelés, hogy gyakorlatilag... Azt az önérzetét, azt az önbizalmát, vagy önbecsülését tönkreteszik, ami van benne. Hát ott, a, aki tönkreteszi szülő, annak is tönkretették az ő szünőt. Persze! Hát ez, ez egy, egy mélytövét víznak tovább. Így van, ez Valaki egyszer majd megállítja, majd az ő gyerekén. Hát ugye, nekem, nekem, nekem. Jó. Ugye tudjátok, hogy a, a karma, az lehet családi is. Ajjaj. Családi karma És is nemzet is. Hát a nemzetnek is van karma, azt már arról beszéltünk, igen, de családi karma is van, tehát nem csak személyes karma van. Családi karma, tehát ezt meg lehet figyelni, hogy például az apja is alkoholista volt, a nagyapja is alkoholista volt, ő is alkoholista. Így van, hát ez családi karmák. Akkor mit tudom én, például az anya is túlerős volt, a nagyanya is túlerős volt, a dédanya is túlerős volt. Még ez is családi karma képződett. És akkor ezáltal a lány is túlerős. És ezt hogy lehet egyensúlyba tenni? Hát ugye az ember felfedezi azt, hogy mit okoz avval, mondjuk, egy őlt, ha túlerős. És akkor rájön arra, hogy, hogy gyengéddék, elkezd válni. Ugye a nőknél nagyon fontos, hogy gyengédek legyenek. Nem gyengék, gyengédek. Mm -hmm. Így van. És ugye miért káros a túlerős nő? Azért, mert lesz egy túlerős lánya, vagy ha fia van, akkor meg túl gyenge lesz, ami azt jelenti, hogy el fog venni egy túlerőst hozzá képest. És hogy boldog nem lesz a kapcsolata, az biztos, mert egy férfi se érzi magát jól egy túlerős feleséggel. Ez hód biztos. Jó? És ezáltal ugye mit lát a gyerek már eleve, hogy például a nő azt látja, hogy nem jó anyának lenni. Ezáltal ugye még azt is meggondolja, hogy szűljön -e. A férfi meg azt látja, hogy, hogy, hogy euh, milyen erős az anyja, ezért keres egy olyan nőt, aki nál erősebb, és ugyanazt megéli, mint a szülei. Ez egy karma. Úgyhogy nagyon durvá. Nagyon durva. Komoly tanítás. Nagyon durva. Várni a felismerés. Így van. Nagyon ki lehet menni Hát ha felismeri. Ha döntés. Hát először felismeri. Fel kell ismerni, hogy mondjuk a nőnek esetén, hogy ő, nő esetében, hogy ő túl erős, a férfi esetében meg azt, hogy túl gyenge. És nem hiszi azt, hogy a tónat ő lesz, hogy gyengévé válik, hanem, hanem elfogadható le válik. Tehát gyengéddél kell gyengévé. válni a nőnek, nem gyengévé. Kifelé kell erősséget mutatni, nem a párral kapcsolatban. Tehát kifelé. Kifelé lehet erős. Azzal nincs gond. De a párjával és a gyerekeivel nem lehet erős egy nő. Tehát az erősséget a férfinak kell mutatni. Manapság a férfiak lagymatagok, gyengék. Ami azt jelenti, hogy nem a nőnek kell a gyerekeknek parancsolni, hanem a férfiaknak. A nő csak annyit kell, hogy csináljon, hogy figyelj, ha nem fogad szót, akkor szólok apádnak. Ennyi. Tehát ez nem parancsolat. És ez régen így volt. Így van, én, én, én, én engem így nevelt anyám. Nem fogad szót, szólok apádnak. Na, rögtön rá Ez szót Így, volt, is így van. van. És nem parancsolt anyám nekem. Az a baj, hogy most a nők nagyobbak, erősebbek és okosabbak akarnak lenni a férfiaknál. Hát ő ugye nem csak erősebbek meg nagyobbak akarnak lenni, hanem... Val val, nagyobbságot azt vegyük ki. Erősebbek akarnak lenni, hanem erősebbek is lettek. Tehát a párkapcsolatok többségében a nők erősebbek, mint a férfiak. Nem a nők lettek erősebbek, a férfiak lettek beletaposva a betonból. Ez is, az is, mind a kettő, a nők is jóval. Feminizmus révén a nők nagyon megerősödtek. Tehát a feminizmus ugye száz évvel ezelőtt indult, és onnantól, erről is volt mostanában a tanításom. Igen. De hát jócskán megerősödtek a hölgyek. Tehát nagyon. Tehát a, a hölgyekhez, Hölgyek. tehát gondold végig, száz évvel ezelőtt a nőknek még nem volt egójuk. Na, erre varrják gombot. Nem otthon voltak családok. Így van, nem kellett, hogy legyen egójuk. Nem volt egójuk. Ha most, most találsz olyan nőt, akinek nincs egója? Most azért jó van, mert nem szülnek gyereket, nem akarnak gyereket szülni. Mondom, nem igazán találunk olyan nőt, akinek nincs egója. Férfival két, kettővel találkoztam, akinek nincs egója, de nővel még nem találkoztam egyesre. Van Két, két férfival találkoztam életemben, külön-külön természetesen, akinek nem volt egója. De nővel még nem találkoztam olyannal, akinek nem volt. Meg kedő a legvon? Van persze. <gül> hát tisztel beszéljünk. Ne? Hogyne? Nem is kicsi. Csak én tudom szabályozni, már megtanulni. Ez a lényeg, ez a lényeg. Így van. Ez a lényeg. Nem szégyen az Nem. nem. Ha hasznos, dolog. Hát akkor szégyen, ha nem ismeri el az ember. És a túl irányra növeztik. <gül> Ekkor, Ekkor mindent nem azon, azon, azon keresztül. Hát az a lényeg, hogy képesek legyünk, akár mekkora egónk van, azt, azt kordába tartani. Tehát azt, azt nem irányítani kell, kordába kell tartani. Tehát az ego az... Az az irányító. Ha nem tartod kordába, akkor irányít téged. Ez a probléma. Illetve nem csak téged, hát mindenki. Engem is. Tehát ezáltal fontos, hogy ne hagyjuk, hogy megtanuljuk, hogy az egónkon tudjunk uralkodni. Tehát szó szerint azt, azt egyet tudsz rajta, hogy uralkodsz rá. rajta, semmi más nem tudsz. Nagyon uralom, hogyha rájössz arra. Így van. Így van. van. Nagyon uralom. Legjobban semlegesen legesebb magadnak kellene. Utána már mehet kifele. Amikor tegyük együtt fölülsz itt egy előadó mellett. És, és neked is van egy véleményed, ő is mond egyet, és ez egy picit csúszik egymás mellett, és akkor nagy uralom. Mert hogy az ego az... szólj már meg, hát szólj már meg, meg, meg... Nem. Óriási önfegyelem, uralod. Önfegyelem. És kiderül, hogy nem lesz ott ellentét semmi, mert a többi más dolog meg helyre billent, mert abban meg ő mond olyat, amiben nem, nem is tudtam. hát rögtön egyensúly állapot lép be. Csak hát ezt nem abban a percben éled meg. De ha akkor hangos vagyok, meg már onnantól az egóm, hogy már nem is hallgatok, ah, szarok rá, mit beszélt, ez egy hülye, hülyeség, ez nem úgy van, és már magamban vívom, de nem mondom még, de magamban megvívom ezt, vál, ezt a meccset, akkor onnantól nem is hallok többet. Hallod kis kész, belső hang. Belső hang az olyan, mint egy ilyen jó szonár, az megy végig, és közben hallod, hogy hú, de ez milyen jó, ez is, meg ez is jó. És olyan egyensúlyt csinál, hogy nem igaz. Na, akkor tudod azt mondani, hogy több is lettem. Itt még nem, nem ült olyan előadó, akitől nem tanultam. Biztos vagyok benne. És még nem is fog ülni, olyan, akivel nem fog tanulni. Erből is biztos vagyok. Köszönöm Miklós, hogy ezt még befejeztük így. Még egy gondolat az egóval kapcsolatban, hogy az, az egyszer létrejött, azt nem lehet megszüntetni. Az a baj vele. Mert az egyszer van, tehát a van, az, az létezik, az onnantól kezdve felépült, azt nem tudod megszüntetni. Ezt egyet tudsz vele, az egyet tudsz vele uralkodni rajta. Tehát az egón uralkodni tudsz, vagy, vagy nem tudsz. Ez a kérdés. Ez a kérdés. Mindenkinél ez a kérdés. Ezért nem egyforma az ego, mert nem egyformán mértékben van kiépülve az egyéneknél. Van, akinek több az egója, van, akinek kevesebb az egója. Oké, de a legtöbb embernek a mai társadalomban van egója. Mondom, életemben két olyan férfival találkoztam, akinek nincs nővel, még nem találkoztam olyannal, aki. nincs nincs Két dologból tudjuk felismerni az egó kérdést. Ugye az egyik az, hogy hány Egyese van a születési dátumában, és összességében hány egyese van. Ugye múltkor tanítottam a numerológiát egy kicsit, a másik meg a viselkedéséből. Tehát ugye az azt jelenti, hogy képes maximálisan elfogadni. Tehát maximális elfogadással tud működni. Na most gondold végig hogy ö, mennyire tudsz elfogadó lenni. De ő nem hirdette magáról. Nem, nem, nem. Nem, nem is értette volna, miért Nem, nem, nem. Neki ez értem. volt a természetes. Persze. Ez, ez, ez volt értem. a természetes. Mind a két embernek. Tehát mind a két ember végtelen elfogadó ember. Tehát ritka. Ritka. Nagyon ritka. És mondom, még nőben nem találkoztam, csak férfiban. Ilyennel. Biztos van. Hát biztos van nőbe is, de én még nem találkoztam olyan De, de ha ővelük személyesen ha találkoztam. A nem lehet olyan is és is? Így van. így van. Nincs jó meg rossz neki. Hát Há de van jó meg rossz, Csak lenne. Ha ilyen, Csak ilyen, hogy lehet Csak hogy képes olyan, hogy lehet olyan, hogy lehet hogy jelenti. Az nem jelenti, jelenti, hogy képes jelenti, hogy képes Nem majd. hogy hanem gyakorlatilag azonnal. Így van. Elfogadja azt, hogy te a rosszba hiszel, elfogja a jóba hiszel. Te tudod, hogy miért. Így van. Ő esemlegesen elfogadja. Így van. Nem címkézi meg. Így van, vagy jön egy probléma, akkor nem kezd rajta idegeskedni, hanem azt mondja, hogy ez megtörtént velem, biztos van valami oka. Mindegy. De ez van. Ugye nem ez az, ez van, ezt kell szeretni. De ez nem a, nem, a nem, nem, nem. Ja, Hát, hát a például az egyik ilyen ember vállalkozó. Tehát mezőgazdasági vállalkozó. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy ki gondolná egy mezőgazdasági vállalkozóról, érted? Akinek nem is kevés földje van, vagy száz <gül> hektár. Érted hogy, érted? hogy ilyen típus. Tessék? Hát lisztet nem csinál, de búzát azt termel, igen. <gül> És majd az ős búzát. Igen. Jó, tehát mondom, egy hihetetlen jó ember. Te egyébként ismered, Zsuzsi? Bertiről van szó. Kitaláltam. Kitaláltad? Így van, ő az egyik ilyen ember. Illetve ő a harmadik ilyen ember, ő nem is. Van a fekete is. Mondom, ő a harmadik ilyen ember, akit ismerek, a Berti. Na, akkor idejön, egy nő is. De ő is férfi, de mondom, nővel még nem találkoztam. Jó, tehát mondom, erre figyeljetek oda, hogy az egót azt nem lehet lecsökkenteni, ha már kialakult, az van, azt egyet lehet uralkodni rajta. És az egóval kapcsolatban mondtál a múltkor az erőadáson egy fontos dolgot, hogy ugye az egó forlította arányos az önbizalommal. Tehát annak, akinek van egészséges önbizalma, annak nincs szüksége egóra, az egó azt pótolja, amikor az nincs meg a másik. És arról is nagyon sok szó esett, hogy ugye hogy lehet az önbizalmat erősíteni, korban tartani, épp azért, hogy az egót egy kicsit sarokba tudjuk szorítani. Csak Igen. Igen. No. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm.